Вчителька <пасунок> початкових класів навчально-виховного комплексу номер 2 Ірина Омельченко зараз проводить урок вікторину для учнів 4 Б. Діти за допомогою прикметників описують рідну мову. – ласка, Юлічко, яка мова? – Ласкава. – Ласкава, так. – Прекрасна. – Прекрасна. Учениця 4-го Б класу Марія Бородавко говорить, в житті спілкується українською та російською. Я які слова знаю, так з ними розмовляю, які не знаю, то по-своєму говорю. Можливо розмовляти українською мовою, ну, тому що ми всі українці, і наша державна мова – це українська, і поэтому я вважаю, що треба розмовляти українською. Марія каже, якщо з нею при знайомстві заговорять російською, вона відповість українською. Її однокласник Михайло Сидорук говорить, спілкується вдома російською, але в школі з друзями спілкується українською. На запитання, яка мова для нього рідна, відповідає українська, тому що це наша державна мова. Вчитика початкових класів Ірина Омельченко говорить, в концепції нової української школи приділяється увага вмінню дітей грамотно спілкуватися українською мовою. Складають віршики, які називаються синкан. Це також є новинка така в новій українській школі. Також дітки фантазують українською мовою. В нас є щоденнички вражень. Це також відноситься до нової української школи. Ми кожного дня в щоденничку вражень записуємо своє ставлення до чогось пережитого. Завідувачка шкільної бібліотеки Валентина Яцюк розповідає, в Україні міжнародний день рідної мови відзначається з 2000 року. В цей день, 1952 року в Бангладеші, проводились акції на захист бенгальської мови, яка була рідною для більшої частини країни. Влада жорстоко придушила демонстрацію протесту проти урядової заборони на використання в країні бенгальської мови. В цей же період, коли Україна була частиною Радянського Союзу, українська мова також переживала утиски з боку влади, говорить начальник відділу Державного архіву Хмельницької області Юрій Олійник. В кінці 20-х років радянська влада відходить від цієї теми, відходить від і українізації і починається вже знищення української інтелігенції. Головна спеціалістка відділу міського департаменту освіти і науки Наталія Солтис розповідає, до здобуття Україною незалежності в Хмельницькому працювало 28 російськомовних шкіл і три україномовних. Це колишня третя теперішня НВО-5, 18 школа імені В'ячеслава Чорновола і перша школа наша, яка була з посиленим вивченням іноземної мови. Це була ідеологія, на жаль, ідеологія центру, московського центру, була така, що престижна, це є російська мова, вона міська, як говорила, а українська, так нивелювали, що це була сільська мова. Наталія Солтис каже, в радянський період вчителям російської мови та літератури на той час оплачувалось 15% на дбавки до зарплатні. Діана Колесник, Олександр Горішевський, новини на Суспільному, Хмельницький.